Saavutimme viime vuonna toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyvin, vaikka korona hieman häiritsi alkuvuonna toimintaamme. Koulutusyksiköt saavuttivat myös tavoitteensa hyvin. Tilikauden tulos muodostui noin 2,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tulos oli tappiollinen toisen kerran peräkkäin. Toimintatuotot ja kulut toteutuivat noin prosenttiyksikön alhaisempina kuin edellisenä vuonna. Opiskelijavuosia tuotimme kuitenkin enemmän kuin mitä aiemmin. Tämä on selkeä osoitus toiminnan tehostumisesta. On selvää, että tappiollisuus ei voi jatkua vuodesta toiseen, vaan tarvitsemme pitkällä jooksulla toimintaa parantavia tekoja ja toimia. Pedagogisissa tuloksissa teimme jälleen vaikuttavia näyttöjä. Olimme yhteishaussa suurista ammatillisista koulutuksen järjestäjistä jälleen vetovoimaisin. Ja Myös jatkuva haku toimii merkittävänä väylänä osaon opintoihin. Opiskelijatyövuosi toteumassa ylitimme reilusti järjestämisluvan mukaisen vähimmäisväärän, vaikka jäimmekin hiukan alle tavoitteellisista opiskelijatyövuosista. Opiskelija- ja työelämäpalautteissa näkyi Osa on osaaminen ja kyky mahdollistaa yksilölliset ja joustavat opintopolut ja aktiivinen työelämäyhteistyö. Olimme verkostoissa haluttu hanketoimija ja hankekumppani. Kehitimme erityisesti hanketoiminnan vaikuttavuuden arviointia ja hankkeiden kytkeytymistä ydinprosessiimme osaamisen tuottamiseen. Loistavista pedagogisista tuloksista kuuluu kiitos jokaiselle osaolaiselle. Ilman määrätietoista yhdessä tekemistä osaavalla porukalla emme olisi saavuttaneet näin vaikuttavia tuloksia. Kohti OSAO 3.0-versiota menemme vahvemmalla yhteisellä tekemisellä yliyksikkö- ja hallintorajojen. Yhdessä OSAOssa kaikki on mahdollista. OSAO. Kaikki on mahdollista.